Колись одна професійна прикладачка, дала мені одну важливу пораду відносно вивчення іноземних мов. Вона сама змушена була, будучи вже дорослою, опанувати німецьку. Так от, її викладачка перші два тижні вишибала з неї одну звичку – говорити або правильно, без помилок, або не говорити взагалі. Це в нас йде зі школи, і це найгрубіша помилка. Вивчання мови вимагає практики, і цей процес може бути тільки через помилки. Через вторгнення Росії багато російськомовних українців намагаються говорити українською, а деякі інші добрі українці чіпляються за помилки, виправляють, соромлять, типу ти спочатку мову вивчу, це тупість і без гнучкого толерантного відношення в нас нічого не вийде. Людина говорить так, як вміє, намагається говорити, може втомитися і в побуті почати використовувати російську, це нормально і головне, що є бажання вчити.